Група з 10 внутрішньопереміщених осіб навчається професії електрозварювальника на виробничій дільниці на базі електротрансу. Ми знімаємо розбите скло на дверях тролейбусу, яке кріпиться на герметик. Знімаємо герметик і скло. До повномасштабного вторгнення Росії працював на заводі інженером, розповідає житель Донецької області Валарій Соборський. Крім вищої освіти, має дві робітничі професії, каже Валарій. Я маю професію токаря 3-го розряду, 5 років стажу, і слюсар з ремонту верстатного обладнання 4-го розряду, 3 роки стажу. Тут здобуваю професію зварювальника напівавтоматних. Має вищу технічну освіту зварювальника, каже житель Луганщини Ігор Погіба. Дома працював торгівельним представником. Коли переїхав, я розумів, що це такий ніби початок знову і вирішив все ж таки повернутися до своєї основної освіти і спробувати знайти працю за фахом. Зараз навчання в ВПУ 11 є дуже добре, бо зараз тут я практикував більше зварювання, ніж за декілька років під час навчання. Навчання акцентовано на практичних заняттях, розповідає Ігор. Дві години теоретичної частини і шість годин практичної. І цього у нас під час навчання у вузі не було, бо там була чисто теоретична частина. А зараз вже знаємо на практиці, що таке зварювальний апарат, як ним користуватися, особливості. Люди-дорослі навчаються швидко, розповідає майстер виробничого навчання профтехучилища номер 11 Олександр Марценюк. Вони з різних категорій, тут є і з ну, сфери побуту, от, і технічної сфери. І вони, ну, як сказати, вони вже професіонали своєї праці. Ми їх зараз перенавчаємо, це зварювальні справи, автоматичне, автоматичне зварювання от, і ремонт автомобільних кузовів. Технічне училище під егідою Європейського Союзу, який дає фінансування. Ми навчаємо, а тут теж здобуваються люди практичні навички. Групу щаславих машин машину переселених осіб навчають за спеціальністю електрозварювальник на напівавтоматичних машинах, розповідає директор Вищого профтехучилища номер 11 Василь Селізар. За підтримки Євросоюзу виділені кошти на підготовку слухачів з професії електрозварник. Тому вже сьогодні Продовжуючи роботу, співпрацю, працюють зараз слухачі цих курсів, вони мотивовані, але слухачі – це з числа переселенців. Понад 450 тисяч виділено кошти. Усі випускники курсів будуть працевлаштовані, каже Василь Селізар. Курси розраховані на три тижні. Вони вже навчаються другий тиждень, і ще один тиждень, ми будемо їх передавати. Тобто ми Основні елементи, тобто це скорочена програма, і в зв'язку з тим, що це вже люди, які мають вищу освіту. За словами Василя Селізара, для вимушених переселенців планують відкрити групу для автомеханіків і токарів. Михайло Жиланевян, Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.